Hvala ti reči, Darko, da to, da vah hodila po slovenskih jezerih pažarla, se mi zdi kar vrhunska ideja. A je bila moja? Ko moja je bila moja, ker je res top ideja. Zdaj pa iti, uh, kle le desno. A ne, ne, ne, ne, ne še, počaki. Ne, ne, ne kle tudi še ne. Ma, biš, kaj, ti kar naravno spet, se bo že nekam pošla. vse zemlja je okrogla, upam. Ti, a misliš, da ima Velensko jezero tudi kakšno pošasti? Tako, ko imajo na Škotskem vloh nesu. A, mogoče pa, a veš, vesi, pošasti iz Velenskega jezera. Hran pa se samo šoštančan. Lahko bi imel? Čak, bom po Googlu. Ne, ne, nimajo. U, a to si vedel, da ima Slovenija 321 jezer? 321. Svah, ne vem, zakaj se mi nekaj kregamo okrog morja. Pa smo jezerska vele sila. Kje pa sva? A sva še dolgo doveleja? Mihec, res slično upam, da ne. Moje ime je Miha Zralmene, najboljši kuhar med Velikani Darko, pred nama pa je noro žar potovanje po slovenskih jezerih, do slavne velenske rive. Danes vam povema vse o žar higieni, na žar pa bomo dala čevapčiče v Pijadini. Čevapčiče v Pijadini? Fensi, a? Kaj bo pa pripravila naslednič? Burek na postelci iz kaviarja. Ne, ne, ne. Hot dog s tartufi, ali pa še boljš. Kebab s prepeljice in fazana zlati milističe, a? A bova to delala Darko. A gledam jaz kar zaštarta žar mobil. Sam ne vem, ali bom tebe stlačil v kabino, ali te dan kar takoj raj odzadnje v kason. Dobrodošli v žar legendah. Vele! Vele! Darko, slišiš kako se zvo kot bija? Da se še ti neki zadreti. Miha, idi pomagat! Ja, očitno je res odvisno od glasu tebe se čisto nič ne razume. Kaj si že rekel? Ampak prav noaj dalši pomol na Svetu si najdu. S kombijem se rabla 40 minut do velenja, pa pa še pol ure peš iz obale do polovice tega pomola. Mislim, če ste kdaj hoteli pridati sred jezera, pa ne marate čovno pole Velenska vista za vas. Same še zmiram lepo tukaj. Vrej! Danes pripravljamo čevapčiče v Pijadini in zato potrebujemo... Naj uganem. Čevapčiče in Pijadino? Ha, Miha, kaj bi jaz brez tebe? Res ne vem, Darko. Res ne vem, kaj bi ti brez mene. Kaj probamo? Kaj misliš, koliko je tu globoka voda? Ok, bom tih. Za pijadino zmešamo moko, specilni prašek, malo soli in kočke larda. Se pravi, podomače špeh. Ampak tak, lep, mehek, čist špeh, mehek kot putrček, špehaštičen špeh, po domače lardo. V zmes dodamo hladno vodo in mešamo, da dobimo homogeno zmes. In seveda smo prinesli vse razen mikserja, tipično. Še pa imam mikser zdrajen. Taki mali palični mešalnik. No res, ki pa je? Kaj te vklopim, ali boš na brežično. Darko, je tole že v redu? Mhm. Mm ampak, po principu, meni se zdi tole že kar kompaktan. Pa nijo, tu vidim. Kaj pa imal pauze za eno pjačko, ali bi lahko jaz dubo eno tole? Še lahko, ampak je tako brez vede, če imaš roke zasedene. A dej no, Darko. Ko je vaš pomočnik že dovolj trpel, zametete to in ga oblikujete v lepenje. Ha! Rekl si lepenja! Sem vedo, da je ta pijadina en velik blef. Bo on men pijadino. Na, ni še. Še malo. A dejno, Darko. Rešno? Uh -huh. V bistvu so tele pijadine tako kot ene tortilje. Samo da majo špeh noter. Če ne bi bil med mano pa en tak dvometrski velikan sveže polirano glavo, potem bi mi jaz rekel tortilje. Ampak tako jim pravim, pijadine. Kar se pa če še otiče, je pa prosto po preširnju. Lahko si jih sami naredite, loh vam jih pomagajo prijatelji zrolat. Če imate pa preveč utrujene roke, ker vas je nekdo v da ste prav dolg gnetlite to za pijadine, potem pa lahko uporabite Lidl Plus aplikacijo, pa poiščite najbližji Lidl… Evo. Evo, mislim, da je 2 kilometra v to smer. Ali 2 kilometra v to smer? Ja, ja, dva kilometra v to smer. Miha? Ja? Če že greš, še zelo, pridaj Mm. Res, res je dober. Darko, jaz vem, da sem se prej malo norca delal s tele pjadine. Malo? No dober, veliko sem se norca delil, ampak to je res odlično. Pa ta zele pa korenje, ta kombinacija, to je res dober. To bi bilo lahko samo stoj najed, mislim, če bi bil zajec. Ampak tudi tako je perfekten. Mm. A ti stoja pojedu? Tako od da Slovenijo v družbi prijateljev pa top žar receptov to je že nagrada sama poseb. Ampak, ker nagrad ni nikoli preveč, imamo eno enostavno vprašanje za vas. Kako se imenuje italijanski špeh, ki ga je Darko dal v Pijadine? Odgovore napišite v komentarje pod video. Mi pa izžrebamo srečnega dobitnika. Darko, a boš ti žrebal? Ker, če boš ti žrebal, moram vedeti, da najdem posodok, ki bo šla tale tvoja rokce noter. Ti, a imamo mi 500-litrski loto boben? Kakšen mera? Mm -hmm. Tišina. Tišina Velenskega jezera. Veter, valovi, voda. Čisti mir. Popoln. Brez moten. Nihče ne moč tega blažnega trenutka. Čisti zen. Kaj, e, pa kaj, kot je? Darko, ej. Darko, pa ne lafat, če se boš na?